У Хмельницькому нечистоти впадали в канал, який сполучається з Південним Бугом, чому стався вилив стоків. Є такі села, які від березня місяця хліба не бачили. Наші медики повернулись з Херсонщини. Міській раді завели кошеня, врятоване з-під Бахмута. Як призвичаються, до життя серед чиновників чотирилапа мешканка. У боях за Україну на Донеччині 9 січня 23-го року загинув Степан Сінчук. Чоловік народився 11 січня 1974 року в селі Олексіївка Старосинявського району Хмельницької області. Цю інформацію підтвердили у Старосинявській селищній раді. За їхню інформацію, Степан навчався у Полявській ЗОЖ перших третіх ступенів. Згодом закінчив професійно-технічне училище в селі Полява. З початком повномасштабної війни Степан Сінчук добровольцем приєднався до Збройних сил України. У загиблого ...сважила дружина, донька, мати, сестра та брат. 471 населений пункт в області залишається з неструмленим станом на 15 годину. Про це розповів телефоном технічний директор Хмельницькобленерго Олексій Філіпчук. За його словами, такі наслідки не годи, що тривають з п'ятниці минулого тижня. Через високу вологість у мінусові температури на лініях електропередач утворилася ожеледь. Під її натиском зламалися опори та обірвалися лінії. Ожеледь від 5 до 10 сантиметрів Ми призвали до того, що поламалися опори безпосередні. Цілі, цілі лінії, тобто десятки опор поломані, траверси, ізолятори, самі падіння проводів, також дерева, які повністю, скажімо так, ламаються під своєю вагою. І це призвело до досить великих руйнувань. Найбільше, за словами Олексія Філіпчука, пошкоджені лінії електропередач на півдні та в центрі області. Це Хмельницький район, якщо по ОТГ, це Яромолонецьк, ОТГ, Вінківецька, Новоушицька, Дерожнянська, Дунаєвецька, Городоцька, Чеміревецька, Кам'янець-Подільський, ОТГ, Волочейська. Якщо там, наприклад, нам в день здається заживити там, від 100 там, до 200 населених пунктів, то Паралельно з цим додатково е, ідентифікується, відбувається ще руйнація. За ніч, от, наприклад, там відновили 70, а на слідучу ніч це 100 ще плюс. дивитеся з одної сторони, так?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 Поступила інформація про пошкодження напірного колектора в районі КНС-11 по вулиці Північній. Службою підприємства аварія була локалізована з ліхом перекриття засувок, вона була ліквідована з встановлення хомута ремонт на діаметр 300 мм.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 Я з цими людьми працюю вже на свідки 17 років.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 Ми побували там вже саме, це, я вам сказав, таке відчуття, як вже до себе додому приїжджаєш.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 Зараз кішка, який поки що не вигадали імені, кілька днів обживає новий кабінет, виділений їй міською радою та звикає до нових господарів. Тут у відділі міського господарства, де цілодобово є люди, тварина має спальне місце, точилку для кігтів, аби не обдерла новенькі дивани, і лоток для туалету. Щоправда, поки кількамісячну кішку привчають до цивілізованого походу в туалет, вона за інстинктами риє землю у вазонах. А народилась та прожила перші тижні на лінії фронту в окопі під бахмутом. Її мама там привела троє кошенят, розповідає волонтерка Ярослава Гранат. «До нас звернувся військовий, який користується нашою волонтерською поштою часто, щоб ми йому допомогли в перевезенні декількох котиків. Він був поранений і виходить, що він залишив цих котиків там, де в нього було місце – це в бахмуті. Приїхав в госпіталь, так сказати, більше вже вилікувався, і був небайдужий до долі тих котів, котів, яких він залишив. Волонтерка говорить, після одужання військовий разом із волонтерською поштою повернувся за котячою родиною в Бахмут. Поїздку чотирилапі разом із теперішньою мешканкою міської ради перенесли спокійно. Було четверо. Було три маленьких і одна мама. Одного котика військовий залишив собі. Також мама з татом виходить ще в процесі пошуку сім'ї, а один із них ось Керівництво міста історія про котиків розчулила, тому в міській раді вирішили завести символічну кішку із лінії фронту та й заодно стати прикладом для містян. Але до спілкування із високопосадовцями юна мешканка ще звикає, тому під час інтерв'ю активно виривається з рук заступника міського голови Миколи Ваврищука. Миколи Ваврищука, міській раді є. Людей, які люблять тварин, є місце, не тільки саме приміщення, а й двір, тому я думаю, що цьому котинетка тут буде нормально. Вона тут буквально три дні, чотири, і фактично тільки починає призвичаювати, вона ще маленька, тому підростає, думаю, трошки буде простіше. Імені Кішці поки не придумали. Стосовно цього під постом чиновника у фейсбуці розгорнулося ціле громадське обговорення. Микола Ваврищук говорить, назвуть чотирилапу символічно до того, звідки і в який час вона приїхала. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Додатки Поділля та Київського полісся співали на фестивалі «Дар» у Хмельницькому обласному художньому музеї. Ето співак Олексій Заяць не каже – зібрав у колективі місцевих жителів. – створив там колектив, до якого зібрав місцевих жінок, які почали виконувати свої от місцеві пісні, які вони поприймали ще від своїх матерів, від бабусь. Місцеву традиції. І ви почуєте різні колядки, як із Чорнобильщини, інша чесно, це буде від місцевих. Це Макарівський район і Васильківський район, колишній район. У найдавніших колядках величали господаря, господиню, розповідає Олексій Заєць. А в давніну це колядки були величання, побажання, щоб дівчина вийшла заміж, мала гарну долю. У колядці до хлопця возвеличується його мужність, сила, військова звитяга. Перші колядки чула від матері та бабусі, говорить учасниця фольклорного гурту села Калинівка Київської області Любов Ковреженко. Дитинство було, так і ми ходили колядувати, то там до батьки нам розказували. Батьки ж бабуся там ходить теж собі. Ой, співаю ой, на Ордані. Пано господарочі, є тидома, дай тобі. За словами організаторки фестивалю голови громадської організації відродження традицій Поділля Ірини Телю, Хмельницький гурт Лодовиці співають колядок зібраних у селах півдня Хмельниччини. Це Дністрова зона, ось це села, райони, які до від Дністра до Хмельницького. Переважно це Новучицький район, Кам'янець-Подільський район, Дунаєвецький район. Ось Чимеровеччина є. Підвідувач фестивалю Олександра Франко говорить, що автентичні колядки повертають його у дитинство. Вони просто показали мені колядки зовсім з іншої. Сторони абсолютно з автентичної, з тієї народної сторони, що тоді чув, як е, бабусі жіночки і і от приблизно такий, такий спів. За словами Ірини Тельох, фестиваль Дар започаткований у 2015 році. Михайло Жило, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.